Цього року, новорічну ніч, люди хочуть провести в колі своєї сім'ї, тому запитують, що таке на зразок гірськолежного курорту. Кращі готелі в Карпатах пропонують цінову політику на тиждень на двох в районі 30 тисяч. Це на базі сніданків сніданки вечері, можливо, десь будуть пропонуватись. Таку ж ціну можемо побачити в Андорі. тільки ми туди добираємося літаком з більшим комфортом. Еліна Чеканова каже, люди менше купують квитки на автобусні тури вихідного дня. Європа висунула свої вимоги, вони хочуть, щоб до них приїжджали виключно вакциновані люди, і особливо це правило почне діяти з січня-місяця і до першого березня, а люди вже повинні в'їжджати до них лише з двома вакцинами. Це відзначилось на бронюваннях таких, як автобусні тури перед новорічні, різдвяні. Пійшли запити от на Європу не автобусним туром, а авіа». У попиті на новорічні та різдвяні дні путівки до теплих країн, каже Ліна Чеканова по напрямку Єгипет, і є запит по напрямку екзотики – це Занзібар. Він приємно вразив нас цінами цього року. Наприклад, новорічні дати на двох чоловік Получається, в районі від 49 тисяч. На тиждень спокійно можна поїхати відпочити. Щодо Єгипту, оператори знизили ціни. Наразі можна полетіти на 6 ночей зі Львова. На, на чоловіка в районі від 9-10 тисяч. Еліна розповідає, цієї зими Занзібар популярніший серед туристів, ніж Домініканська республіка, оскільки, порівняно з минулим роком, у Домінікані відпочинок подорожчав, а в Занзібарі вартість відпочинку знизили. Можна, каже Еліна Чеканова, придбати путівки до Занзібару, які не надто дорожчі, ніж відпочинок у готелях Єгипту. Якщо якісний пятизірковий готель, в Єгипті на двох в районі від 35 тисяч і вище. Якщо ми говоримо про сегмент преміум, це може бути і 80 тисяч на двох, то ми можемо полетіти в Занзібар за 40-50 тисяч. Це хороший варіант готелю. Популярними стали ранні бронювання турів, каже Аліна Чеканова. Це пов'язано з тим, що тепер туроператори погоджуються повернути частину коштів сплачених за путівки, якщо вартість туру перед виїздом знизиться. З тих країн, про які туристи наші часто запитують, є інформація про те, що Італія на жаль, закрита до 31 січня 2022 року, але на альтернативу ми можемо запропонувати. Іспанія, яка радо приймає туристів, Австрія послабила карантинні обмеження. Є в нас люди, які часто подорожують екзотичні напрямки і часто повертаються власне своє улюблене місце, це Балі. Але, на жаль, Балі ще для туристичних цілей. Є Туристи частіше почали купувати в турагенції подарункові сертифікати, розповідає Ліна Чеканова. Їх замовляють ті, хто хоче обрати автобусний тур, але не впевнений, що через карантин країна не заборонить в'їзд. «Людина, яка отримує цей сертифікат, вона до нас протягом з ним приходить і ми можемо в той період, коли вона запланує свою подорож, підібрати ту країну, яка 100% буде відкрита». Ірина Терлюк, Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.